Нині сільрада має такий вигляд. На флагштоці не за розмірами, але є прапор України. Тут паспортний був відділ нашій тут. Трошки книжу порятували, але в основному так, от вони все тут цитувало. Тут ось шапа стоїть, а там вони всі підливала. Якщо дощ піде, а навіть не знаю, що і зробити. У будівлі сільради снаряд влучив вночі. За кілька годин до того двох охоронців сільська староста відпустила ночувати додому. Я як почувала, відпустила, кажу, хлопці, кажу, йдіть сьогодні додому, тому що кажу, не дай Бог. І вони вранці приходять кажуть, дякую, що ви нас відпустили. Тепер приміщення сільради непридатне для роботи. Зруйновано кабінет старости, архів, приміщення із обладнанням інтернету на все село тощо. Щодня прильоти, щодня Розвалені зруйновані будинки, залишається дуже мало народу в селі, от. але намагаємося всі гуртом тримати оборону, тому що ми – Україна. Лимани, Галицинівська громада – це Україна. В Лиманах залишились переважно літні люди. Надія Трохимів на півстоліття працювала у місцевій школі. Тепер вона єдина, хто залишається у вчительському будинку. Займається господарством, так говорить, бореться зі страхом. «Цю ніч добре давали, і так близько, що, я не знаю, мабуть, десь там у балки, бо жесть старахтіла ще й вранці до дев'ятої. Коли вже так лягно, що я вже не можу, то тоді я на ніч іду пізненько у підвал, у бубіжище, там таке воно примітивне, але все одно біжище, щоб перебути до ранку, бо нас вже побило». Артобстріли понівечили тут низку житлових будинків та дворів. «Машина була в гаражі, в гаражі тут машина, все вивернула, і, тут, і, все і вон якраз і пролетіла упало, прямо на диван, де він мав спати. Він в цей час уїхав просто в міст, Остався жив». Кількість пошкоджених домоволодінь поки не підраховували. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.